te tak yon jedan dwa i yon i, i, i, I, i mineri један, два, три. само рук, добро вука да. 1, 2, 3. 3. u smeru pla.